Reacția lui Tudorel Toader la presupusa listă neagra Comisiei Europene Premierul Viorica Dencil vrea să sublinie retie dacă reprezentanții Comisiei Europene au cerut detalii despre cazurile de corupție la nivel înalt din România. În replic, Ministrul Justiei, Tudorel Toader. A declarat azi ceva pregăti un răspuns pe care îl va transmite premierului României. Am primit scrisoarea doamnei premier sub cu că îi voi da răspunsul astăzi. Am lezat o echipă care se verifice corect, riguros dacă există astfel de solicitări. Când revin de la Cotroceni? Voi avea răspunsul, îl voi verifica, îl transmitem doamnei premier. Deci, când revin la minister, am răspuns la întrebarea adresată, îl voi transmite doamnei premier. Lezaim să documentez tot ceea ce avem la Ministerul Justiției, să formulez răspunsul unde vei gestii ceea ce deve să mai întrebat, a spus Tudorel Toader. Premierul i-a trimis o scrisoare Ministrului Justiției. Îi să îi comunice dacă au existat, în perioada 2012 la 2018, alte solicitări din partea executivului UE. Viorica Dencil susține ce există informații în spațiul public cu privire la astfel de demersuri.De la Bruxelles ar fi cerute informații despre dosarele lui Gheorghe Hoppus. Adrian Nestase, Dan Voiculescu, George Becali sub Ion Dumitru. Între timp, reprezentana Comisiei Europene la București, a răspuns astfel unei solicitri pe surse. Ca o regulă general, Comisia Europeană nu comentează despre documente aprute în preț cu atribuirea din surse neoficiale.